Victor Ponta se de promisiune îi trail pe Dragnea Irina Tenase pentru războiul cu Times New Roman. Fostul premier Victor Ponta susține că războiul declanat de Liviu Dragnea Irina Tenase și doamnele din PSD împotriva site-ului de satir Times New Roman este unul total incorect. Ponta a precizat ce un om politic trebuie să accepte satira ironia, acesta fiind preul pentru limuzine și vile de lux. Parerea mea este ca e total gresit ca niste persoane publice să rafuiască cu cei care fac satira, si cred ca morul sau limbajul sunt chestiuni subiective pe care nu trebuie să le stabilească partidul sau guvernul. Vorbesc aici despre un principiu fundamental care ne poate păstra ca o societate democratică si sănătoasă. nu e vorba de dragnea, de iubita lui sau de suferintele bietilor politicieni. O să explic de ce pentru toti cei care încă sunt dispusi să gandească cu mintea lor. New Roman Este un zite care a face satira pamflet, asta presupune ca autorii folosesc ironia, de se originesc. Au momente fabuloase la care razi cu lacrimi si poante de prost gust care te scarbesc, dar acest gen exista în orice societate si este util sanatatii acelei societate exista si în cele mai dure dictaturi si în cele mai conservatoare, dar este dreptul romanilor sarada. Sa să-i sa injure sau să-i sa si bata joc de cei care îi conduc și si asta nu le-a putut fi interzis nici măcar de Ceaucescu. Cat de bun sau rau este acel umor nu stabileste nici guvernul, nici partidul și avem în România multe emisiuni televizate, reviste, site-uri de același gen, mai mult sau mai putin cunoscute, cu mai mult sau mai puțin umor sau bun simt, toate trebuie să aiba dreptul să traiască. Dacă genul de satira agresiva, ironica, porcoasa sau vulgara nu-i place, nu ai decat să nu te uit la acele emisiuni sau să sa nu citești acele site-uri, nu-i ti place de badea. De banciu sau patraru poti sa schimbi canalul si sa te uiti la altceva nu intelegi sau te enerveaza că ta vencii nu te obliga nimeni să aici. ci aici. Ipocrizia este maxima pentru ca ne radam toti in toate ocaziile la tot felul de bancuri. Barfe sau expresii licentioase, dar când vine vorba în public ne dam sfintii care vorbesc doar în latin, avechisii dau citate doar din cartarascu. De ce nu aplicam aceeași si măsură în toate cazuri? Sine schimbam mereu în funcție de persoana. Dacă TNR sau altcineva o ironizează pe Carmen Iohannis sau pe Monica Macovei ne bucuram este legal. Dacă este vorba de una din fetele lui Dragnea, deodată devenim pudibonzi îmi indignam, de ce nu admitem că mereu este vorba de libertatea de exprimare mai importantă decât orice am spus eu si alti cu toată convingerea ca procesul lui Covesi contra ziaristilor de la Antena 3 este greșit si încalca libertatea de exprimare, acum însă dacă e vorba de Dragnea spunem exact invers. Punct. Persoanele publice au multe avantaje – putere, prestigiu, salarii din urne, masini, case de protocol, etc. Toate aceste beneficii impun să acceptisi dezavantajele, controlul public, atacurile de presa, critica. Ironia, insulta, review Dragnea și anturajul lui stau în casele lui Ceausescu de la Neptun sau Scrovistea, merg cu BMW-urile cumpărate de Parlament și cu avioanele închiriate de guvern pe te an și la, plătesc din bani publici jurnalistii și televiziuni care le ridică să și pupain. De dimineața, pana seara, cred că poții trebuie să suporte siniste glume bune sau proaste. Nimeni nu stia cine este iubita lui Liviu Dragnea dacă el Susin nu o aducea la congresul PSD si nu o promova într un cadru politic dacă nici unul din consilierii sa nu i-a spus ce impact va avea prezenta la Congres a unei iubite mai tanara decat fiica s-a pe primul rand pe scaunul pe care înainte stateau Ioniliescu sau Adrian stase inseamna ca ar trebui sa i dea afara daca in timpul Congresul iubit al lui Dragnea îi si permite să o trimita pe Viorica sa i aduca apa, sau se bucura când un cortegiu de tovară se infocate o aseapta pe scarile sali palatului sa sedea dea jos din masina oficială a lui Dragnea. Eu cred ca e o mare ipocrizie sa te superi când obiect de ironie si satira. Din ideea stupida cu procesul Dragnea încât tocmai au atras atenția asupra unui site si asupra unui articol pe care altfel îl cunosteau foarte putin. Eu fanatica Dragnista mi reprosa ca promovez articolul despre iubita lui Dragnea si am explicat ca si eu altii am aflat si despre articol si despre termenul folosit de la articolele prin care se spunea despre procesul intentat. Deci chiar Dragnea și fetele le fac reclama a celor de la TNR. Din punct de vedere politic singurat, une inteligent asirationala în in asemenea situație, este să ignori ca să nu faci reclama sau sate te victimizezi prin decizia arogantă a procesului, s-a transformat acest caz de la o jignire cu care foarte puțini sunt de acord la un atac politic împotriva libertății de exprimare, o prostie tipică deja. Folosesc în public cuvinte jignitoare și si nu îmi place să citesc articole în care acestea sunt folosite, dar e dreptul celor care fac satira să sa folosească acest limbaj și si nu e cazul să sa cer sancțiuni ascult de mulți ani paraziti sau bug mafia. Îi lasi si pe Andrei să asculte, Si mai interesează mesajul lor fără a să mai indignezi ipocrit sipudibond de limbajul violent. Am fost eu, sotia sau familia mea, ironizat, criticat, înjurat și si jignit de multe ori în cariera mea politica si nu am dat niciodată pe nimeni în pentru limbajul folosit. ca timp sunt persoana publică am obligat ea să accept acest lucru dacă nu-i mi place acest lucru. Este din politica si nu o să mai scrie nimeni nimic despre mine. Treaba are onoarea iubitei lui Dragnea cu organizația de femei a PSD. De-a lungul anilor au fost ironizate sau jignite Simina Iliescu, Sidana Anastase, Mihaela Geoana sau Daciana Sinimanui nu a trecut prin cap să folosească PSD ca să le apere. Acum PSD nu mai este un partid ci o proprietate privată a lui Liviu Dragnea, din cele patru doamne care au acționat în in instantate, sunt convins că macar două chiar au minte. Si si dau seama ca totul este o prostie, dar o fac doar ca sa se pună bine cu Liviu Dragnea, iubita sa. Aștept ca această opinie mea să fie aprobată sau combatută cu argumente la fel de logice si raționale. anunț de acum faptul că o să sterg acele comentarii ipocrite sau plictisitoare care repeta papaga aceste prostiile spuse la televizor de jurnalistii care ora tocmai le-a marit Dragnea plata lunara la 7000 de euro. Acest cont de Facebook trebuie sa rămână accesibil doar celor discusii să cu mintea lor arat Victor Ponta